ضربات في فيتافيلر ضربات فيك فينا في البش والكافيه عين بحور لايك سيام لايك في الليل ميت في بل كنت أدي ناس بريفلك جرعة وطرعها تدري في الليب جوزت وقرب تزري في كلاب سنجري بكلاب كي ناس في كي ناس في ما مع قاعد البلد معنى قرشو بتخلف صغر حبطي جاعد البلد نفدي القاعد قطر الداب كلام مش في صح هو نشترع بيوسيق فروشا ما جي واعوه يحكي باليوزي نباس هل يباللي بيوزي ميحكو لشكو ستيلو موزي استيلو قطر الداب كتب كلابش نحطه في الميزي ساحكم وليش ما بيوزي فروشا مليش ما كيوزي طوان عبر زي كي راب اليوم <تصفيق> تجري في راب اليوم قيد ليميل مشيت ملك لي ساحتي بيل و هالقصة تبدل تيكيل مع كروشي جامي ميل كل ما تحكو تبانو فيل لازم نفكر وقيلة كل لعبت و دخل لينا كي جا ثقيلة كاع مشاو من الحيلة كل لعبت كانو يحوسو قناتي نقيلة اديروها بيد طيحة يساوو كيلبسو كالفيلة مشاع النار و انا قاصد لا بيد يهدو بتاع المونتاج لي شواني و ما بيلا احكي و يدور كي فتلكي مدى مكاش لكولي مشيتش وقت في, مش في دير ميت لي دير راحت ميتكي نغورليك شايفك شايف عدرا قلنا طلي قولي سنك صح وانش طابيزك يوش